بہت شکریہ تھینک یو سو مچ تشریف رکھیے پلیز تشریف رکھیے تشریف رکھیے تشریف رکھیے بیٹھ جائیے تشریف رکھیے بہت شکریہ آپ لوگ جیئے آپ لوگ سلامت رہیں آپ اصل پیار ہیں آپ uh, بہت شکریہ تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ خوشیر ہیں اسی سے شروع کر لیتے پرسکوں پرسکوں ایسے بھی ہو لیتا ہوں میں پرسکوں ایسے, ہو ایسے بھی ہو لیتا ہوں میں چھو نہیں پاتا تو رو لیتا ہوں میں پرسکوں ایسے بھی ہو لیتا ہوں میں چھو نہیں پاتا تو رو لیتا ہوں میں اس کی خاطر اتنا جاگا ہوں کہ اب اس کے حصے کا بھی سو لیتا ہوں میں اس کی خاطر اتنا جاگا ہوں کہ اب اس کے حصے کا بھی سو لیتا ہوں میں دن میں اس کی یاد سے پرہیز ہے دن میں اس کی یاد سے پرہیز ہے, ہے یہ دوائی رات کو لیتا ہوں میں, دن میں اس کی یاد سے پرہیز ہے یہ دوائی رات کو لیتا ہوں میں مجھ کو سجدے کی سہولت ہے علی مجھ کو سجدے کی سہولت ہے علی داغ کوئی بھی ہو دھو لیتا ہوں میں مجھ کو سجدے کی سہولت ہے علی وا, وا, وا. دا کوئی بھی ہو لیتا ہوں میں تم جو کہتے ہو سنوں گا پکارو گے مجھے تم جو کہتے ہو سنوں گا جو پکارو گے مجھے جانتا ہوں کہ تمہیں گھیر کے مارو گے مجھے तुम जो कहते हो तुम जो कहते हो सुनूंगा जो पुकारोगे मुझे जानता हूं मुझे के के मारोगे मुझे मारोगे मुझे अहमद भाई मैं भी आप नजर नहीं आ रहे लेकिन सुना रहा हूं मैं आपको मैं भी एक शख्स पे एक शर्त लगा बैठा था जी। میں بھی ایک شخص پہ میں بھی اس شخص پہ ایک شرط لگا, لگا بیٹھا تھا تم بھی ایک روز اسی کھیل میں ہارو گے میں بھی ایک شخص پہ ایک شرط لگا, لگا بیٹھا تھا تم بھی ایک روز اسی کھیل میں ہارو گے مجھے واہ واہ واہ عید کے دن کی طرح تم نے مجھے ضائع کیا واہ عید کے دن کی, کی طرح, طرح تم نے مجھے ضائع کیا میں سمجھتا تھا محبت سے گزارو گے تم نے مجھے ضائع کیا میں سمجھتا تھا محبت की. محبت سے گزارو گے مجھے یہ بات سچ ہے کہ ایسا ضرور لگتا ہے واہ اسے قریب سے دیکھو تو دور لگتا ہے واہ واہ واہ یہ بات سچ ہے کہ ایسا ضرور لگتا ہے اسے قریب سے دیکھو تو دور لگتا ہے اسے قریب سے دیکھو مجھے پتا ہے یہ سازش اسی کی ہے لیکن میں کیا کروں وہ مجھے بے قصور لگتا ہے واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ مجھے پتا ہے یہ سازش اسی کی ہے لیکن محیث میں کیا کروں وہ مجھے بے قصور لگتا ہے, لگتا ہے دعا کرو یہ سلامت رہے دغا نہ کرے واہ دعا واہ کرو یہ سلامت رہے دغا نہ, نہ کرے مجھے یہ شخص کسی کا غرور لگتا واہ واہ ہے واہ بھائی باہ باہ باہ باہ باہ واہ واہ دع بہت شکریہ بہت شکریہ دعا کرو یہ جی سلامت رہے دغا نہ کرے مجھے یہ شخص کسی کا غرور لگتا, غرور لگتا ہے لگتا ہے با اور باب یہ جو دنیا میرے زخموں پہ فدا ہو گئی ہے باب باب سرخ ہوٹوں سے میرے حق میں دعا ہو گئی ہے بنانے سے محبت نہیں ملتی میرے دوست کہتا تھا ہوگی بتا ہو گئی ہے باہ باہ باہ باہ اور یہ جو سجدے میں گیا شیر میں پیش کر رہا ہوں حضرت قاسم پیر زادہ کی نظر کر رہا ہوں سلمان گیلانی صاحب کی نظر کر رہا ہوں یہ جو سجدے میں گیا پھر نہیں واپس آیا یہ جو سجدے میں گیا پھر نہیں واپس آیا تم نے پڑھ لی ہے مگر اس کی ادا ہو گئی ہے یہ جو میں گیا پھر نہیں واپس واپس آیا تم نے پڑھ لی ہے مگر اس کی ادا ہو گئی ادا ہو گئی ہے مجھ کو سر مست ہوا دیکھ کے مجنون نے کہا اس کو بھی شربتی آنکھوں کی سزا ہو گئی ہے واہ واہ واہ واہ واہ